ما رايكم في قول الالباني في كتاب كيفيه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعه وما رايكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود وما هذا قد نبهناه عليه قول ان وضع اليدين بعد الصدر بدعه هذا غلط نبهنا عليه وكتبنا في هذا اصبع من مده ووضحنا ان وضع اليدين على الصدر قبل الركوع بعد سنه الركوع. هو فيه في صراخ النبي انه مدع غلط منه فالله عنه وعن ولعل له يراجع ذلك لانه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير بالحديث جزا الله خيره ولكن له اصواب واغلاط صغيره انه انه وغير كل الاغلاط لكن هذه غلط من على كل غلط وضع اليدين بعد الركوع وهو قائم سنه مثل وضعها قبل الركوع سواء سواء يقول ويرى الله عنه من حجر راى النبي صلى اذا كان قائما في الصلاه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل نعم هكذا السنه واما عند السجود فاختلف العلماء منهم من يرى وضع اليدين قبل ومنهم يرى الركبتين والارجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه لان البعيد يبدا بيديه فالسنة ان تبدا ابري اليك لا بيديه خلافا للبعيد كما ثبت ان يتسلم انه كان اذا سجد وضع ركبتين قبل يديه عليه الصلاه والسلام